يا حياة الروح صل على النبي محمد يا شافي علي للبلا أغيث فتبج روحا من حر لظاه يا في المعادي أشفع للجميع أنيلني مرادي بجايك What the?